מצלות תשליחני חושך חופל בראשית ידך לא תבני תגורך קדם פרישית ענה אלך מאוחריך מספריך היא נשקה, כי אברח מפניך ולחנה ביד ישנה, מלך נרדם יקרא חובל ראשי בתחתיות הים מגורע לנפשי מלך נרדם יקרא חובל ראשי בטחתי אותה ים.